Петривочкі де не є лишє у мене у сужу я воносу, воносу. деж конече Дай ответе тойче воносело доче здоро глама молодая дівчино до чорном бро якосе Да стороно. Чи не досек, да стороно я. Да на мою ро. Да червоно. Да на моє ро. На на моє м'ято кочеряло На на моє м'ято кочеряло